escolteu nos es ve Vica la igualtat, però em valeenciar Xiques l'espac x la calor la calor és una chica Què passeig tot les dir la calor que sempre arriba si em これだ